إنه يسمى حقاً الوضوء إذا يصفر عنه التسمية في أول وضوء فإذا نسي فلا شيء عليها وإن في في أثناء بسم الله مثل نعم. يسمى عند فإذا سمى في في الحديث ضعيف لكن الواجب انه اذا ذكر يسمي هذا هو الذي ينبغي من خلاف العلماء اكثرها العلم أكثر على انه سنه لان الحديث ضعيف ولكن اذا تركه عمدا ينبغي ان يعيد الغرور اما جاهلا او ناسيا فلا